أنا فين وانتي فين مش حاسس بشيء غير إني اتنافى فأقربلك ميل تبعدي دي ألفي ميل ودارا بدي ما ما حاولت اتلا شيء أنا فين وانتي فين مش حاسس بشيء غير إني اتنافى فأقربلك ميل تبعدي دي ألف ميل قدارا ما ما حاولت اتلاشي والله عالم باللي داري يمكن اناني ويمكن بداري يمكن سكنتي دايما سارقاني الدنيا شويه كرهاني شويه حباني دي مشاهد كل مشهد مواد كل مشهد تسفي علامات كل مشهد جزء مني مات عد دلوقتي كم شخص ساه وانا فين وانتي فين مش حاسس بشيء غير اني اتنفيت اقرب لك تبعي ميل تبعيدي الف ميل الف ميل ما ما مهما حاولت اتلاشي انا فين وانتي فين مش حاسس بشيء غير اني اتنافي, اتنافي اقرب لك تبعي ميل تبعيدي الف ميل الف ميل ما ما مهما حاولت اتلاشي لنا كتير ملاقيناش ناش بس لما ما عشناش احنا في معناه ولا في معناه شخص مقتول من الحياة عقلي ساحلنا في متاهة وقلبي مش عايز نساها وانا في النص عمال الدالة وعقلي مع مع قلبي عايشين دوامة يا رجلي سحباني في الغريق معرفش اكون موجود واغيب جوايا خير خير كتير والشر كتير بس طيبين متكلمنيش عالالم دي من غير ما أقول امبارح كنت مفكر اني هعرف اعد انا مليون سوري كنت مفكر اني هعرف اعد انا مليون